මල්කකුල 1 2 දරුවන් ය නනුණුණ වැඩමින් සිට පහන් දැල්වීමෙන් ඔහුගේ ජීවිතයට අරුත කියා දෙමින් සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වොන්ට උගන්වමින් සංවිධානය කරනු ලබන මහසෙන් පෙරපාසල සරුබිමුණු ගලාවේර ගම්මානයේ පුංචි දුවදරුවන්ගේ ගැමි ගැමි සිංහල චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කිරීමට ආසින්සන එම දරුවන්ගේ දෙමෝපියන් එකතු වී සංවිධානය කරනු ලබන අවුරුදු එම දරුවන් නැකත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරන ආකාරය ඔබ සියලු දෙනාට මෙතන් ශ්‍රී දැකබලගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා ස්තීපී යහ මත්තේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවසනිටුහන් කරනවා. ඉතින් සිංහල අලුත් අවුරුදු උදා වීමත් සමග සමග ආගමතනුව ආගමානුකූලව අපි සිංහල අද දාන නමෝදික කියන්නේ තුන්කාරයක් මේ තියෙන්නේ 52 52 මේ මේක දාන්නද කොත්න්නේ නැව කො පුතේ ඒ ආයෙම යන්න තේන්නේ පෙර පාසල් ළමයි එක්ක කියලා දැන් අපිත් අවිද මන් කිමිල කමිල ගත්තා දැන් අපිට කරගන්න පුළුවන් ගන්න බැරි ඔය ටැක් එක මං කල්පේ කියන්නේ අද එයි ඒ අසමියම කරන්නේ ගෙදරින් පොඩ්ඩක් අදලා මගද තුවා සතර සාඋභාගයේ නියෝජිත කඳා ඉන්න දෙන්නට දෙමළ එපිටම බලන්න. අපි මිලේකතර කෘපියත් අදිටුන්පත් ඉතුරුලා කටයුතු සාඋභාගයේ නියකර තමයි මේ දී දී 2020 අලුත් තත්ත්වෙේ කීරියෙන් කැනේ දිවි දෙල අපුන් හැමෝම ඉත සිටින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊළඟට Historic Zoro ты что holders lors, your dreams will Questo của Winnipeg by background, comic, to teach you online mic camp статус Points farmers Okay быстр� individual individuals astero viele consider thou asts Being Not anything a blo bandwidth Ж මාසෙන් ලදුපාසල පාස් ලබා ගැනීම සම්මානශෙන කියේ අද දවසු පුරා අසමස්ත රටේම වැඩිම ඉතික්ක සහභාගීවෙන පුණාතරු දරිය සිංහල දෙමළ නැත්නම් සිංහල Hindu ලදුරු පාසලේ පෙර පාසලේ බත් සමලගෙතර ඉතින් හැමෝම සාර්ථක වෙන්න ඉස්සර කරන්න වැඩි විදෙන්ද ගලාගෙන යනදලා නගතට ආහාර අනුබල අපි මොකද පුන්නිකාලේදී අනුකෝර්ද උදාවත් අවස්ථාවේ වෙනල්ලිම ජන ජන ජනගහ ආහාර අනුභවයේ නැකත් දලාව වලට ඒක කටයුතු කරලා බලන්න. ඒ කුසන් විමලගේ තරිනවා අපි මොකද සිව දෙවියන්ට අපි පූජා කරන එක අපි කියනවා මොකද කොහොලකට ලස්සන ඒ වගේම ලස්සනතර වුණා මේ මෑ අම්මා නේද ඈ අපි දැන් දෙනවද කිලිපත් යනක් හිමි ඈ වරුපට ඒ නැවත මතක් කිරීමක් කරන කරන්නේ දැන් ගොඩක් දුරට ඒ තියෙන චාරිත්‍ර කරන්නටුව අපි දෙමින් දෙමින් ළඟා වෙන කොම් හේගදර අම්මා නැද්ද? ඔකේස් ඩියා කවනවා කවනවා ඈ? ඔහ්. ඔය අම්මලාත් එන්නේ නේගදර. ගෙදර ලක්සන ඡායත්‍ය සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අපි අහමු කොහට ආතත්. අවුරුද්ද සැරෙත්. කොහේ නැහැ. අවුරුදු සැරෙත්. අවුරුදු සැරෙත්. අවුරුද්ද හැදෙමෙට. අපේ කන්නේ අවුරුදු සැරෙත් කියලා. ඉතින් නේ අවුරුදු සරිත අවුරුදු සරිත අවුරුදු හැරවෙත අපේ ගාන්නේ අවුරුදු සරිත කියලා. ඉතින් හරි ලස්සන ජාත්‍ත්‍යජී ඉස්තිත කරන අපි නම් මලේ ගල් වැතුමු චුට්ට කහලා තියෙන කියලා කියනවා කියන්න පුතේ කැවිලි වල තියෙනවා කියන්නේ නම් කි කියන්න තේරෙන්නේ කිරි බත් තියෙනවා ආය මොනවද මිරිත්කු තියෙනවා ආය අරුමු තියනවා අද්දු තියනවා කිරපත් තියනවා කොන්න ගැමු තියනවා ඉතින් පරිලස්සන අරුමුට යනව මේසයක් අස්සන ආරම්භයේ ආරම්භය ඉස්සෙච්ඡ දෙකනා මේ වැත්තේ ඉතින් අවුරුදු සැරෙයිද පිටිපස්සට එන්නේ තුත්තු සතුටින් ඉන්නේ දැන් කොහොමද අලුත් අවුරුද්ද මොනවද හම්බුනේ අලුතින් යන්නුනේ අම්මලාද මොනවද හම්බුනේ මොනවද හම්බුනේ ලස්සනලුම් හම්බලා අලුත් අවුරුද්දේ දැන් අහ් තාම අපිට අලුත් මුදියක් ගන්න දැන් මොකද කරන්නේ මෙ කෝ දෙදම් ආමේන් හැමදේම බලන්න අපිට මොකද ඉන්නේ කියල ආහාර අනුභවය කරලා ආ ආහාර අනුභවය characteristics කියන්නේ තමයි විශේෂිත කරන්නේ මේ වාස්තුවේ තියෙන ලස්සදාචිය මාසය පිටුලා තමයි ගනුමුරව ධරුමුරව තියලා අත කරගෙන ආහාර අනුභවය characteristics තහින්නවා මේ ළඟට histological characteristics තමයි ඉසින ගිනියන්නේ උදලා දේන්නේ. ඉතින් අපේ මාස පායන දින මිස් වර්ගයෙන් සිතී දකුණු දිශාව බලා හිසට ඉබුයිපත්ත, පායට නුබපත්ත තබා පිළිදා ස්නානය කිරීම දැන් ඉන්නේ අයියා අයියා මම හතරවෙනි ගණන් තියෙන මුතුන් බලලා තයි බලයි අපි ඉෂිතල් යාමේ යාත්‍රා කරනකොට ඉෂිතල් බුදුපත් අ බුදුපත් කියලා අපි ඉෂිතල් යාමේ තාක්ෂණික ස්ථානේ අ මම ගයි කියලා මම මේ ඒ dardaroya ළහාපයයන අපු 2් ආහාื่atem හෙ ඔය,ලril jamais වපය පැවේ අෙලයසощー sich bahවන我們 දරියි ලට්וא�roundsවි ක ලහින්ක පතකහු බහිλάැදය් එය දස දයක ඼ුණ ඔබ පගා ගමු cous hanging අපය 7 පෂමටදු පා පාගෝ අර lasersෝ� කොකො 24 වතාවක් ඉදටලු එපුතු කරගෙන එන්න අපි සලා මෙතන ආගමික වතාවත් පිළිබඳ ස්ථානයට හැමෝම ඉදපු කරගෙන එන්න කිස්ටර් ගාමේචාර් තුමා වේ ගොහමද ඉස්සරහට යන ගලගේ පොන්නේ ඉන්න ඉන්න මෙතන. ආ දෙද. මට මේ දෙකේ කැමරා ගන්න බැර මල්ලියෝ අතන. ගාවමත් ආහාර མ ད� ཅུག ས ལས བློ ས ད� ར� མ མ ད� མ རྟལ བླང མ ས� ར� མ ད� བླ མ རྗ�ས རེག ගලා යන කොළම් යටාවත්න වල අැස්ටර පහනක් පත්ති කළා. දෙමළ විදියේද. දැන් මේක දෙක එකයි. දැල්සාගේ පුළුවන්. දෙමළි ගැටරක් කොහොමද? අලුත් අවුරුද්දට ආරම්භ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අම්මා බස් මම ගිහින්. ආ දැන් අපිට හතරක් උසලා වදින්න. ආ වදින්න. ආ. ඔයාලා වදින්න. හතරතර වදින්න පුතේ. අපේ අදිනානේ. ආ විපගිනි මර ආහාර පිසීමේ චාරිත්‍රයන්ගේ පසු මේ ළඟට වැඩ ඇල්ලීම, garden කිරීම, ආහාර අනුභවයේදී දෙන චාරිත්‍රය සිදු කිරීමට નિયමිතයි. ඉතින් 10යි 5ට ඉතර සුභවහොත්ින් ආපේ මාසේ පළවෙනි දින සතුරුදා කූර්වාග පහට යෙදෙන සුබ උත්සවකින් ලැබුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ආහාර අනුභවය මෙහි එකක් සියලු සදානෙන්නේ. ඊටින් සියලු මුදු ආදරවත් ඊළඟ අවුරුද්දට සඳහා සූදානම තියෙනවා මේ වෙකේ. අද දවස් ඉතින් සිංහ දෙමළ අවුරුද්ද නැත්නම් hindu අවුරුද්ද සමරමින් පුරාබද වැටියක් දී මහසත් ලදුරු පාසලේ පෙර පාසලේ බත් අපි කෙවල්ලා ඇතුලේ ඉන්නව පුදකමම වැඩනීම ගර්ජන් පිටිම හරන බාරය තාජ්ගාන්නේ 179 වස්තාවෙදී ගම්ගෙදර හින්දු ගෙදරක සහ ඉතින් හැමෝම තාජ්ගානේ පිටත් කරන්නේ වැඩි දෙන්නේ බර තියලා නැදලා වණකම් අප්පලා වලකම් නපක ප හූ 있� confess retro ඔ පේරච හළම ක්ල මකපනී ආා එකරකරීır ශීයක කබුණ එaretteriqueක්, ෝදිකමය එකන්ටව � yard ли ඊබණ ද ඩිකක campaigns බ බක්� meters喔 ජබඳ්ක, බක් ඣා අඟක පිය ඔෂිබ supමු ලඳිය e multin sicෙන කයා dûcity අමරටක මේ වගේ සිංහල අවුරුදු කාර්යකරන කොට සතුටු විද ගොඩාක් සතුටුයි කියනවා. ඔන්න මේ අනිත් ගෙවල් වල තියෙන කැවිලි වලත් හොඳ පොඩි කැවිලි විනාන වැඩක් තියෙනවා. අලුත් දේවල් ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපි අහලා බලමු මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. අපිට කැවිල වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා? තිරිපත් තියෙනවා. අය මොනවද? මුරුක්කු තියෙනවා. අය? අලුත් අවු දෙකන්නේ අතර අලුත් අලුත් කැමදාචි උතර තියෙනවා. ඩම්මිලි ගැට. දුන්නේ වැඩි තියෙනවා. මුරුක්කු තියෙනවා. ලැඩ්ඩු තියෙනවා. කිරිපත් තියෙනවා. කොණ්ඩ කැවුම් තියෙනවා. ඉත්‍යති දෙකේ නම ඒ දැත්තේ ඉතින් හොඳට අම්මා ආmei නේ අම්ම කියන බඩ ආරක්ෂිතව දවල්ට දේමෑනියන් පුදා දෙරිය ආරක්ෂා කරනවා. වලේමස්. කෝපින් උපන්පත්ති දේමෑනියන් වහන්සේ. මලෙම උපන්පත්ති දේමෑනියන් වහන්සේ, හලෙම උපන්පත්ති දේමෑනියන් වහන්සේ. නාන පණගපෙංග උපන්නාගපත්ති දේමෑනියන් වහන්සේ, දින්නෙන් දින කඳුලංග උපන්, දැන් අපි තාක්ෂණික කරන්නයි සූදානම්. ඉක් ඉක්ින ගන්න බිටින්තු. උකසා සම්බන්ධ කරමු. දැන් අපි ඉදමහත්තෙන් කියනවා දැන් තාම වෙලාව කියලා අපි කියන්නේ. අපි ඉතල වෙනමුහත්ය ගාවගෙන. අනාම අවසත් ආරම්භ වෙනවා හැබැයි නබෝන් සේරන් බලවේගී ගිරියල මේ පාණි හලමේ කණි කිරතක් කොම්බු මාරණ වලට කරුණ ලැබෙනවාට පිටින් යනවා වාසනෙ සිල්බුන් එස්.ආර්. හොරේ කුලම් පයහැලා මොදු බකරගනේ ඉතෝ ආතකේ රත්තරන් දෙකේ ගිරියා මේ බාමි ආ මේ මිනිස් විඳාතක් කොම්පාරන් පෙර ගානක් නෙමෙයි පාස් ගන්නේ නියම කෙනෙක්. හරි අනාගතේදී මේ කාර්යයේ මැකතන කුටි තනින්නේ කොහොමද? එන්නේ. ඊසන මම යානික හදිස්සක අපි වැඩි ඣයඳු අයඳ්න්ක ඕවනෙනාහළ කිමත්ය පරන්ඟධු ආය සබක පෙරි එකන් පති්න් Saints බයඳිනු 같아서 ැ représent Maintenant surprising හිරයි අපේ දැම්පියේ ගොන මහත්තරි අවිලින් මාද බඩු ගබු කරන්නේ මේ මේ සිංහල අරුත් ගායකයන් කුළුමේ ගනුදෙනු කරන්නට ඉස්කෙල් ගාන කසල බඩු දෙක ගන්න අපි සිංහල ගේතරේ ඊමල ගේතරේ හිමාෂි යන්නේ ඔඛිනේ අදාල සබල තොම්පත් දෙවියන්ගේ මේ ශාන්තිය ක්‍රලාත් මේ ගන්නවටත් ඇසියත් එන්න ඈ ඒ ප්‍රංශියත් එන්න දෙන්නවටත් මේ මෙහෙනවද දැන් මේ පැත්තේ ඉන්නුත් එනවා මේ නෑරල කොටක් එනවා අත නෑරල කොටක් එනවා මෙදී ආ මේ එන්න ඒ දැන්නේතරගත්තේ යම් අයිබෝන් දේවා දිනපොඩ්ඩ දැන් හරි කමන්නේ ඔන්න ඉවරයක් කළා දැන් ගියේ දෙන්නවා හරි අයියා වගේ දීලා ටයිගී දීලා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඔෙන අපල්ය අපා,සසූපනි ,පාරිත laundry. අපා ගෞීතා පා්නණාක් අපිඳය යල අපඩු යා උතා අපස සහූදල volley එක ක්පිරයnder කගාibileශ්ඩ පය ඔදිි ක වොරර. මකම කල් වපයිට වගාය අර එතන ඇදිනේ මදින්නෙකට තෙන්නේ ආ මේ ඉතින් අර උදේට කියන්නේ ආ මේ සබාලු ටවුන් පාස් එකේ තියෙනවා මේ සාම්ප්‍රදාය කරලා අපි ගන්නේ ඔය පැත්තේ ආ සියයත් එන්න ඈ ඒ ප්‍රංශියෙක් තමයි ඉන්නෙත්න කොටියා මේ මෙහෙගෙනවද මේ ගයලා කොටක් එනවා අද නාලා ගොඩක් තනමි ආ මේ එන්න ඒ යන්නේ දර ගත්තේ යම් අයිබෝන් දේවා දිනපොඩ්ඩ දැන් හරි කමන්නේ ඔන්න ඉවරයක් කළා දැන් ජීන් දෙන්නවා කියන්න හොඳයි අයුවන් දෙන්න දීලා tag දීලා සුභ ආරම්භයක් උදේට කුමාලත් තවරත් මේ වේලෙට සභාවේ ප්‍රධාන මාසනා Oh, honey. Yeah. Hi. I am good. Oh, no. I have didn't solve one weekend. I am there. Only Karaylanos. <laughs> you can be. These 4th prevention events to break. ඔතන වල හැමෝටම අපි අර ආරාධනා කරලා තියෙනවා. මොනවාද ඔයාලා අද ගන්න මුදල් ටිකෙන්ද වරවක්. ඒක ගලන්. ළමයි නැත්නම් තමන් සම්පූර්ණ. ඒ වගේ අපි ලක්ෂණ කරලා තියෙනවා පොඩි ශේෂ්ඨ දිවයිdte මන්නන මේ මුදල් ගන්න. මේකව highlight කරලා දැම්මොත් ඒක දුන්නුත් සම්පූර්ණ දෙය. ඒක 500000ක් ගන්න මිල නැත්තම් මේ කියන්නේ 15% කින් සම්පූර්ණ කරනවා. තවට දැම්මාද ඒ බයිසිකල් එක ඇතර මෙතෙන් නැවිලා ඉස්සරහට ගලන්නේ වල ඕනේ ගන්නවා මට හරත් ඉන්නවා විශේෂ ප්‍රතිතු වේ යාලද ඊළඟ ෆේවරිටේ යන්නේ ගලන්නේ මෙහෙම ඉඳලා ගන්නේ මේ දිග 23 මෙයාගේ වයසය නම් අවුරුදු 14ක් කොටේ වී තමයි වගේ 13ක් ඇටියෙන්නේ. ඒකොට ඇයලා ටේක එකක් ගන්න නම් ඇත්ත නামারදි කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉන්නේ නැහැ. මංගි. දිනවනවක ගන්න. ඔව් මේ දෙක ඉලින් ලඟ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ කලබනා කරපුදී විදේබා වුඟ අපි දෙල් ගෑන. ඒ වගේම අපිට නිවාස ගොඩක් බලවන්න ලැබුණා. ඒ වගේම අවුරුදු චාරිත්‍රාටද ලිසﾞ ගනුදින කිරීම අපේ පැඟුවත් එක සිදු කිරීම අපිට ගොඩාක් ආඩම්බරයි. ඒ වගේම තමයි මේ චාරිත්‍ර සංකේතවත් කිරීම අපේ වැංගුවත් එක ලොක් ගොඩක් සහයෝගේ. ඒ වගේම උනන්දුවෙන් garnet කරගෙන යනවා අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අපෙන් ඉදීගෙන යද්දී ඒක උද්දීපනය කරගැනීමට අපි මේ පුංචි දීජට මේ පෙරපාසලේ පුංචි දීජට ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒක ගමේ දෙමාපියයි අපේ වැංගුවත් ඇරෙන අපි ලොකු සතුට ලබනවා. ඒ වගේම මු පළවෙනි පාඩම තමයි මේ ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද පුරුදු කරන්නේ මේ ටීචර්. ඒ වගේම තමයි අපි පුංචි ළමයිට උගන්වනකොට පළවෙනිම පුරුදු ගාන්නේ ඉතිරි කිරීම. ඉතිරි කිරීම කියනවාට වටිනවද කියන්නේ ඒක ඉදිරියට අනාගතයට තමයි අපි ඒක බලපාන්නේ. ඒ අපි ඕනම වෙලාවක අනුග්‍රහයක් දක්වන්නේ ính මේ පුංචි පුස්සව වලට ඒ වගේම තමයි මේ මේ තත්වයට ගේන්න මේ බැංකුව ප්‍රදේශවාසීන් සියලු දෙනාට මේ සක්တိමත් විජයබාහුගේ මේ පුංචි දළුබුතන් තමා උනන්දු වෙන්නේ ඒ වගේම මේ කාර්යවේ කරගෙන යන්නේ මේ දාවේ අපිට ආරාධනා නිරූපික යනුව අපිට සතුට වෙනවා ඒත් එක්කම මේ කුංචි ගනුඳුරු කර කරපු අපේ කුංචි බුදුතුන්ට සුබ අලුත් අවුරුද්ද කියලා ගම අපේ අද tempat රැස්කර ගැනීමට මේ තීදගත් උනන් ගැන ස්තූතිවන්තය. ඒත් එක්කම අද tempatව 15 වෙනිදා අපි ගලපනවා ඒ ඒ ඒ දාන tempat මුදලට එක්ක තෑගි රසක් තියනවා ඒ වගේම අපේ පුංචි දූපතුන්ගේ ගිණුම්වල තියෙන ශේෂය දෙන තෑගි තෑගක් දෙනවා එදාට tempat කරන මුදලටත් තෑගි තියනවා ඒ ඒ ශේෂය වැඩි කරගෙන එදාට දැම්ප 19 කරගෙන දැන් කොට එන්න කියලා මේ පුංචි රාගුතුන්ගේ ආරාධනය කරන ගමන් සියොදනාටම ලබන්නා වූ අනුත්ය වූ සාමයේ ගුජී දයාදර වන්දේ අනුත්තර මාස්සියේ සාර්ථක කර ගැනීම